Florian Coldea explic motivul încheierii protocoalelor secrete, nu se poate altfel. Fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, a explicat ce la nivelul Uniunii Europene și a NATO se lucrează instituional pe bază de protocoale între ale statutului și serviciile secrete. Problematica cooperării în baza unor protocoale este o practică internațională, incluzând la nivelul NATO sub UE. Nu există alt practic în lume. Ferea se realiza un cadru procedural. Coerent pentru realizarea cooperării, nu se poate coopera interinstituțional, fără să existe un protocol, mai ales cu serviciile de informații. Dincolo de orice interpretări juridice, în practic, acestea aveau un caracter tehnic, funcțional, limitativ subliniere sublinierei un ghid, tocmai pentru a asigura legalitatea sublinierei prognozabilitatea, respectiv practica unitară la nivelul serviciului, a afirmat Florian Coldea după audierea sa în Comisia parlamentară pentru Controlul SRI, care a durat șapte ore. Fostul prim adjunct al SRI a mai spus că. În mod concret, se coopera conform competențelor legale ale fiecarei perci. Nu am cunoscut linieră timp ca vreodată, pe durata mandatului meu, oficerii serei să se fi realizat sau întocmit un singur act de urmărire penal în vreun dosar. Acestea sunt chiar povești subliniere izvorute dintr-o realitate paralelă, a adăugat el. Am supus atenției comisiei faptul ce astăzi, urmarea acestui asalt, fere precedent asupra acestei problematici a cooperării cu Ministerul Public, pentru realizarea atribuțiilor pe care serviciul le mai are, inclusiv în ceea ce privește subliniere decizia CCR. Serviciul este în imposibilitatea de a lucra pe baza unui protocol în ceea ce privește sublinierea de infracțiunile la adresa securității naționale, cum ar fi spionaj sublinierea terorismul Astăzi nu avem protocoale. cum acțiune pentru a proteja interesele României sublinierei ale aliaților, nu sub liniere, vulnerabilisme sau risc mese Vulnerabilisme nu doar securitatea națională a României, ci sublinierei securitatea unor aliaci de ai, nu a susținut Florian Coldea.